Це – наслідки падіння уламків ракет близько п'ятої години ранку на території дачного кооперативу неподалік Тернополя. Внаслідок падіння уламків – дві будівлі зруйновано і ще більше десятка пошкоджено. В одному з будиночків під час повітряної тривоги був Йосип Комаровський. Я лежав, спав і почало падати таке вина цей. На ліжко почало падати. Ну, Гул чув, але як вже почало падати, я тоді прикрився ковдрою, Перестала, я тоді вже виліз і, і вийшов на двір. Ти вже. Все, але я виліз, бо вік, ну, правда, що дверей не треба було відкривати, бо шибів вже не було, а, а наружніх дверей взагалі не було. Сарай був з теплицею наверху, стаціонарною, такою мурованою. Бачите самі, що в неї лишилось. Сараю і стоїть теплиця, тут на від цього сарая стіні вікно з гратами, з усім, з рамою залетіло до хати, О, і в хаті щекатурка вся обсипалася. А це сусідній будиночок. Його власник Михайло Романишин розповідає, зранку разом з дружиною був в Тернополі. Нам позвонили, що таке от сталося, і ми приїхали. Між кімнатні двері вікна повибивало. Цеплицю побило вікно там, і стеля впала і в кімнаті, і в коридорі. Ну і на кухні стеля, так би мовити, трохи зруйнована. Там на горішці теж вікно вибило. Зараз спеціально створена комісія вивчає пошкодження. Приїдуть спеціалісти, які це оціняли, і процеси вони оціняли, будуть вони оціняли до 3 дня, щоб закінчити цю справу. А про це вже подальше виділення коштів, все побачите. Ці складські приміщення пошкоджені після ракетної атаки 13 травня близько 22.30. Пожежу гасили 80 рятувальників і 17 -ма пожежними машинами. На одному зі складів зберігали гуманітарну допомогу християнській місії та церкви, розповів керівник благодійного фонду світло реформації Іван Гонтар. Склад, який більше тисячі метрів, більше року, часу, спочатку повноштабного вторгнення він служить таким хабом для суспільства, для церков, для громад, для, для госпіталей, для цивільного населення. І, по суті, все знищено всередині. Те, що знищений склад – це знищена наша ідея і наша мрія допомагати народу. Це вся допомога, яка приїжджає за кордону, це наші західні партнери. Вони нас завжди підтримували і вже, вже буквально вони написали, що вони підтримували, вже цього тижня вони далі будуть надсилати допомогу. Тобто це навпаки їх мотивує допомагати. Більше 10 мільйонів гривень, оціночна вартість, можливо, на ще більше. Треба піднімати документи, папери і оцінювати, наскільки задали розходи. В обласній військовій адміністрації пообіцяли прокоментувати наслідки нічних ракетних атак на Тернопільщині завтра. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.